Всім привіт, я в Мукачеві, тут у парку імені Кузьменка облаштували новорічну локацію і зараз разом з вами подивимося, що тут є. тут Ми в парку облаштували фотозони світлодіодний гірлян, все дуже класно виглядає. Дуже багато хоче сфотографуватися головна красуня, ялинка страдає ілюмінація. Де ж я